السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير طبعا زي ما أنتوا شايفين كده دي بطاطا مغرقة السوق ورخيصة جدا جدا هتعملي منها احلى صنف حلو للشتاء بمناسبة ان الدنيا بردت بقى وجو بقى شتاء هنعمل احلى حاجة حلوة في الدنيا ومش مكلفة خالص رخيصة جدا يعني بعشرة جنيه هتعملي احلى حاجة حلوة طاجن كده يدفي في الشتاء وتمام جدا بطريقة حلوة ومش هتاخد منك وقت خالص يعني بتستوي يعني تقريبا في ربع ساعة طبعا قشرتها زي ما حضراتكو شايفين كده وهبشرها قشرتها بالمقشرة بتاعت البطاطس وهبشرها زي ما شايفين كده آه اي حتة فيها مش عاجباكي شيلها السكينة شيلها بالمقشره عشان ايه تطلعي حكتك تمام وزي الفل اهم حاجة تنقعيها وتغسليها كويس وبعد كده تأشريها وتبشريها بالشكل اللي إنتوا شايفينه ده. حاجة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. وطعمها ما اقول حاجة تحفه بجد آه حلو للشتاء ملوش وصف. تمام كده? تمام. خلصت كده بشر اهو بشرتها كلها. هجيب طبعا حلة. وحط فيها البطاطا. وحط معلقتين كبار سكر او ثلاث معالي اربع معالي زي ما انت عايزاها تبقى حلوة. معلقه زبده كبيره زبده بقى بلدة عشان تديها طعم حلو وكوبايه لبن بس وحطها على النار ما فيش ربع ساعه تستوي بسرعه عشان انت بشراها تستوي بسرعه جدا آه ما بتاخدش منك وقت خالص نعمل بقى الطبقه الثانيه آه عندي هنا نص كيلو لبن عليه معلقتين سكر معلقه نشا فانيليا طبعا او ماء ورد اللي انت حباة طعم اللي ايه اللي انت بتحبيه. هقلبهم كويس كده. حطيت شوية جوز هند. وسبت شوية كده على جنب عشان هنستعملهم في. حطيت شوية جوز هند على البطاطا. برضو. عشان برضو الجزء الهند بيدي طعم حلو قوي. حطيت هنا وهنا زي الفول. هجيب بقى الطاجن بتاعي او ممكن تعملي طاجن صغيره ممكن تعملي طاجن كبير اللي انت حباه دي حاجه ترجعلك انت آه البطاطا تحفه بجد ريحتها تجنن تتاكل كده من غير اي حاجه تاني والله آه هفضيتها بقى وحطيتها في الطاجن الكبير ممكن تعملي انت صغيره او لكل واحد طاجن يبقى احسن يعني آه بس خلاص حطيت المهلبيه بتاعتنا على النار تقلت بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده أحط بقى عليها شويه احط معلقتين قشطه كبار دي قشطه وش اللبن او ممكن تجيبي قشطه جاهزه اللي انت حباه بس بتدي طعم الكريمه تحفه وحطيت بقيت جوز الهند في في المهلبيه وبس خلاص هحطها بقى الطبقه الثانيه طبعا معلقتين القشطه اللي شايلينهم على جنب دول هنحطهم برضو على اخر طبقه عشان تدينا شكل لل تدي وش للطاجن كده جميل شكله كده يفتح النفس أما تحطي معلقتين القشطه دول على الوش هيفرقوا جدا غير بقى ان احنا حطينا في الكريمه مديه طعم حلو قوي بجد اكنك حاطه كريمه مش عامله مهلبيه اكنك حاطه كريمه بالظبط بس خلاص هحط بقى القشطه اوزعها كده احاول اوزعها دي اشتغلت من وش اللبن قلبتها كده عشان بس تتفرد كويس على الوش معايا اا أه... اوزعها كده طبعا مشغل الفرن على درجه حراره عاليه اللي فوق بس ممكن تولعي فوق بس لو عندك الاثنين بيولعوا مع بعض تطلعي الش... ترفعي الشبكه بس فوق شويه عشان احنا عايزين بس ايه الطاجن بتاعنا ياخد وش مش اكتر بس عشر دقائق بالظبط تخرج من الفرن وبالف هنا وشفا عشر دقايق ، أحلى حلو ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا أي حاجه ، حاجه جميله والله العظيم حاجه جميله وسريعه وحلوه اوي للشتا ندخل بقى علي الفرن علي طول زي ما قلتلك فوق بس عشان عايزين الوش الجميل ده وخلاص يا خرابي على جمالها وريحتها وجوز الهند مديها ريحه حلوه قوي البطاطا من الاخر واللي مش بيحب جوز الهند ممكن ما يحطهوش خالص اعمليها زي ما هي كده من غير جوز الهند بصوا الجمال تتاكل بارده تتاكل سخنه زي ما انتم حابين هي ايه تلك الحالات طعمها تحفه حاجه كده سهله وبسيطه ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي مشتركش اشترك واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله